Občanům města Hradce Králové jsou nově k dispozici nádoby pro ukládání gastroodpadu, tedy veškerých kuchyňských zbytků rostlinného i živočišného původu, prošlých potravin a nedojedených jídel. Nádoby jsou opatřeny těsněním a pákovým mechanismem pro uzavření víka, aby byl minimalizován zápach a výskyt škůdců. Cílem nové služby je snížení objemu směstného komunálního odpadu, který končí na skládce a nelze dále recyklovat. Hradec Králové už mnoho let podporuje třídění odpadu a tuto chvíli také začínáme třídit gastroodpad. Gastroodpad je velmi důležitým zdrojem energie a jsem ráda, že naše město třídění gastroodpadu intenzivně podporuje. Městohradec Králové sběr kuchyňského odpadu podpoří distribucí menších nádob do domácností, které budou rozdávány občanům na šesti stanovištích od 31. ledna do 14. března. Nádoby o objemu 4,5 litru jsou opatřeny odnímatelným výkem pro snadnější výsip odpadu a následné vymytí. V prostoru pod výkem se nachází schránka pro umístění filtru k pohlcování zápachu a vlhkosti. Použití filtru ovšem není nutné. Případně lze do prostoru vložit například papírový kapesník nebo ubrousek, který vlhkost a zápach dostatečně pohltí. My víme, že těch zbytků z kuchyně je ve směstném komunálním odpadu až jedna třetina, což v podmínkách Hradce Králové znamená zhruba 5000 tun odpadu za rok. Jaký odpad do nových nádob patří? Veškeré zbytky rostlinného a živočišného původu z kuchyní, zejména zbytky jídel, zbytky pokrmů a potravin nevhodných ke spotřebě a potravin s prošlou lhutou spotřeby. Do nádob je zakázáno ukládat odpady v jakýchkoliv obalech. Sběr kuchyňského odpadu na veřejných stanovištích nijak neovlivňuje stávající systém svozu rostlinného bioodpadu. Další informace a podrobnosti na hradecké služby CZ a org.